જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર પરમાર સારિકા એમએફ સ્ટુડન્ટ એકમ નંબર ચાર મૂલ્ય શિક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ એમાં આપણે આજે ચાર ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં બંધારણીય મૂલ્યો પ્રતિબિંબ થાય છે જેમાં સ્વાતંત્ર્ય અખંડિતતા એકતા સમાનતા બંધુત્વ સાર્વભૌમત્વ સમાજવાદ અને લોકશાહી એના વિશે આજે આપણે સમજીશું ભારતના બંધારણની બંધારણ શબ્દ નિયમો અને કાયદાની એક એવા સમૂહ માટે વાપરવામાં આવે છે જે મોટે ભાગે લેખિત હોય અને કોઈ સંસ્થા સંગઠન અથવા કંપનીનું માળખું અને કાર્ય માળખું અને કાર્યપ્રણાલીની વ્યાખ્યા અને તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે કાર્યપ્રણાલીનું સંચાલન થતું હોય આ શબ્દ જ્યારે રાજ્ય કે રાષ્ટ્રના સંદર્ભે વપરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો અર્થ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પાયાના નિયમો અને સ્થાપિત પરંપરાઓ એટલે કે ધોરણો તથા બનાવોનો સમૂહ એમ થાય છે ભારતના સંદર્ભે તે આટલી બાબતોની સ્પષ્ટતા કરે છે રાજ્યતંત્રના વિવિધ પાસા સરકારના ત્રણ બંધારણ લિખિત અથવા અલિખિત હોય શકે છે તેમાં મૂળભૂત કાનૂનો નો સમાવેશ થયેલો જોવા મળે છે તે સર્વોચ્ચ તેમજ ઉચ્ચ અધિકૃત ગણાય છે કોઈ પણ નિર્ણય ના હોય તો એક જળ નહીં જીવંત દસ્તાવેજ છે અધ્યતન રાખવા માટે તેમાં સમયાંતરે સુધારા કરવામાં આવે છે તેની આ કારણે તે લોકોની બદલાતી આકાંક્ષાઓ સમયની માંગ અને સમાજમાં થતા પરિવર્તનો બધા બંધારણોમાં સૌથી લાંબુ છે તેની રચના બંધારણ સભા એ કરી હતી આ સભા લોકોના પ્રતિનિધિઓની બનેલી હતી આ સભામાં મોટા ભાગના પ્રતિનિધિઓએ સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં લોકોએ ભાગ લીધો હતો તેઓને આદરપૂર્વક બંધારણના ઘડવૈયા કહેવામાં આવે છે રાજનીતિક અને બંધારણીય ફેરફાર લોકોમાં એવી પ્રિય મહાત્મા ગાંધી વિચારધારાઓ દેશની સામાજિક સંસ્કૃતિ વિચારસરણી અને માહોલ લોકશાહી દેશમાં બંધારણના અમલીકરણનો અનુભવ 26 જાન્યુઆરી ઓગણીસો પચાસ ભારતનું બંધારણ અમલમાં નોંધ બંધારણ સભા એ નવમી ડિસેમ્બર ઓગણીસો છેતાલીસ ના રોજ બંધારણ કામ ઘડવામાં શરૂ કર્યું અગિયારમી ડિસેમ્બર ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ તે જ દિવસે બંધારણ સભા એને અપનાવ્યું ભારતની રાજનીતિ વ્યવસ્થામાં તમામ પાસાઓની સાથે સાથે ભારત બંધારણ તેના આધારભૂત ઉદ્દેશ્યો વ્યાખ્યા કરે છે હવે આપણે એ જોઈશું કે બંધારણની જોગવાઈઓના બીજા બધા પાસાઓને સાંકળે છે બંધારણ ભારતને એક સંભુત લોકશાહી સમાજવાદી અને બિન સાંપ્રદાયિકતા ગણ રાજ્ય તરીકે વ્યાખ્યાય કરે છે તેમાં સામાજિક બદલાવ લાવવાની તથા નાગરિક અને રાજ્યના પરસ્પરના સંબંધોની વ્યાખ્યા આપવી જોગવાની રચના ને જે પાયો બની શકે છે તેવા આદર્શો રજૂ કરતું હોય છે એક દેશમાં જુદા જુદા સમુદાયના નાગરિકો રહેતા જોવા મળે છે તે બધા જ લોકો મુશ્દો પર એકમત હોય શકે પણ તેમની કેટલીક આસ્થાઓ સરખી હોય છે આધારે દેશનું શાસન ચાલે અને સમાજ વિકાસ પામે તેમ લોકો ઈચ્છે છે વળી હમતી એવા કેટલાક મૂલ્યો અંગેની પણ હોય છે કે જેની સમુદાય જાળવણી કરવા માંગતો હોય છે ભારતીય બંધારણ આવાજ કેટલાક મૂલ્યો ધરાવે છે બંધારણની જોગવાઈઓ ઇમાનદારી આદર દયા વગેરે આમ આપણે મૂલ્યો ની યાદી બનાવી શકીએ છીએ સામાન્ય સમજ પ્રમાણે મૂલ્ય એટલે એવા ગુણ કે જેનું પાલન કરવું માનવ સમાજ માટે ઈચ્છનીય છે ભારતીય બંધારણમાં બધી જ જગ્યાએ બંધારણીય મૂલ્યો પ્રતિબિંબ થાય છે પણ અમુક જેવા મૂળભૂત મૂલ્યો અને દર્શનને સાંકળી લેવામાં આવ્યા છે જેના પર બંધારણનો પાયો રચાયો છે કોઈ પણ બંધારણના અમુકમાં આખા રજૂ કરવામાં આવે છે આ મુલ્યો છે સાર્વભૌમિકતા સમાજવાદ બિન લોકશાહી ગણતંત્ર વ્યવસ્થા ન્યાય સ્વતંત્રતા સમાનતા બંધુતા માનવીય ગરિમા બંધારણનું આ મુખ ભારતને એક સાર્વભૌમ બિન લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય તરીકે ઘોષિત કરે છે આ હોવાનો અર્થ એ ભારત રાજનીતિક રીતે પૂરેપૂરું સ્વતંત્ર છે પોતાની બાબતે દેશની અંદર કોઈ તેની સત્તા ને પડકારી શકે નહી આ વિશેષ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં આપણે એક રાષ્ટ્ર તરીકે અસ્તિત્વ ટકાવી રાખ્યું છે જોકે બંધારણમાં સ્પષ્ટ નિર્દેશ નથી શક્તિ મેળવે છે હવે જોઈશું આપણે બીજું સમાજવાદ તમે જાણતા જશો કે ભારત એ એક પરંપરાવાદી સમાજ છે સામાજિક તેમજ આર્થિક અસમાનતા નો તેમાં આંતરિક ભાગ છે આથી સમાજવાદ આપણા બંધારણનું એક મૂલ્ય માનવામાં આવે છે આ મૂલ્યનો હેતુ બધા અસમાનતા દૂર કરવા આયોજન સંકલિત લેવા અંગે આપણું બંધારણ અને લોકોનું દિશા કરે છે માત્ર થોડાક જ હાથોમાં દાન અને શક્તિનું કેન્દ્રીયકરણ ન થાય તે અંગેનો નિર્દેશ પણ બંધારણ કરે છે મનૈતિક બધા જ ધર્મો વસે છે ત્યારે આપણે રાજી થઈએ છીએ ધાર્મિક વિવિધતાઓ હોય ત્યારે બિન હોવું ઘણી મોટી વાત છે બિન એટલે શું તો કે બિન એટલે કે આપણે દેશ કોઈ પણ એક ધર્મ કે ધાર્મિક વિચાર પર ચાલતો નથી કોઈ પણ ધર્મ પાડવાનો માનવાનો કે ધર્મ પ્રચાર કરવાનો સમાન હક આપે છે સાથે સાથે ધર્મના નામ પર થતા કોઈ પ્રકારના ભેદભાવને બંધારણ કડકાઈથી રોકે છે ચોથું લોકશાહીલા પ્રતિનિધિ લોકો પ્રત્યે જવાબદાર હોય છે સરકારના વિવિધ સ્તરોએ શાસનમાં ભાગ લેવા માટે જરૂરી પ્રતિનિધિઓને લોકો સાર્વત્રિક વયસ્ક મતાધિકાર રાજનીતિક સ્થિરતા માટે લોકશાહી ઉપયોગી છે લોકશાહી ની વિરોધ ને સ્વીકારે છે અને સહિષ્ણુતાને પ્રોત્સાહન આપે છે લોકશાહી કાયદા નું શાસન નાગરિકો મૂળભૂત અધિકારો અહી રાજ્યના વડા એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ નું પદ વંશ પરંપરાગત નથી રાષ્ટ્રપતિ પર ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ નું છે રાજાશાહીમાં રાજ્યના વડા પદ વંશ પરંપરાગત હોય છે નાગરિક રાજ્યાધ્યક્ષ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાવા માટે એક સરખી યોગ્યતા ધરાવે છે આ મૂલ્ય નો મુખ્ય સંદેશ રાજનીતિ સમાનતા છે હવે આપણે જોઈશું છઠું ન્યાય લોકશાહી વ્યવસ્થામાં નાગરિક દૂરદર્શિતા દાખવીને બંધારણના ઘડવૈયાઓ સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ને બંધારણીના મૂલ્યો બનાવ્યા છે આમ કરીને તેમણે એ વિગત પર જોર મૂક્યું છે કે રાજકીય સ્વતંત્રતા મુખ્ય મૂલ્યો નું એક મૂલ્ય છે સાતમું સ્વતંત્રતા બંધારણના અમુક ચિંતન અભિવ્યક્તિ વિશ્વાસ આસ્થા અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતાને મુખ્ય મૂલ્ય તરીકે મૂકવામાં આવે ના આદર્શ મેળવવા માટે વ્યક્તિને સ્વતંત્રતા અને તેનું સમુદાયના સભ્ય તરીકેનું અસ્તિત્વ જરૂરી છે આઠમું સમાનતા અન્ય મૂલ્યો ની દરેક ને પોતાના વ્યક્તિત્વ નો આનંદ માણવાનો અધિકાર છે આથી આપણા બંધારણને સમાજ તથા દેશમાં કોઈ પણ પ્રકારની આ અસમાનતા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે નવમું બંધુતા બધા ભારતીયો પરસ્પર ભાઈચારો કે સમાનતાના જેવા આદર્શોને અર્થપૂર્ણ બનાવવા માટે અમુક માં બંધુતાને ખુબ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે ખરી બંધુતા લાવવા માટે ફક્ત અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવી એટલું નથી દેશની એકતાના માર્ગ માંથી આવશ્યક છે દસમું વ્યક્તિની ગરિમા વ્યક્તિની ગરિમાને સાકાર કરવા માટે બંધુત્વના મૂલ્યને પ્રોત્સાહિત કરવું જરૂરી છે પ્રત્યેક વ્યક્તિની ગરિમા આકાર થાય તો જ લોકશાહી અસરકારક બને છે અને અખંડતા બંધુતાના કારણે બીજા એક મહત્વના બંધારણીય મૂલ્યો રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતાને અનેક ટેકો આપે છે દેશની સ્વતંત્રતા ટકાવી રાખવા માટે તેઓ દેશની એકતા અને અખંડિતતાના અને પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને તે મેળવે બારમું આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને ન્યાયો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને ન્યાયો પ્રિય વ્યવસ્થાની કોઈ સામેલ નથી પણ આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવું રાષ્ટ્રો વચ્ચે ન્યાય અને સન્માનપૂર્ણ સંબંધો ટકાવી રાખવા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો સંગઠનોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિઓ ય શાંતિ અને ન્યાય સંગત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા ભારત તેમજ બીજા રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે થાય છે તેરમું મૂળભૂત ફરજો ભારતના નાગરિક ની મૂળભૂત ફરજો કઈ એ આ બંધારણ નક્કી કરેલી છે તેઓ એટલા માટે પણ મહત્વની છે કેમ કે તે દેશ પ્રેમ રાષ્ટ્રવાદ માનવતા પર્યાવરણ પ્રેમ સદભાવના વૈજ્ઞાનિક મનોવલણ અને શોધ વૃત્તિ જેવા વ્યક્તિગત તેમજ સામૂહિક શ્રેય માટેના મૂલ્યો સમાયેલા છે બંધારણીય મૂલ્યો અને સંવિધાનની મુખ્ય વિશેષતાઓ બીજું લચીલાપણું અને સખત થાય મિશ્રણ ત્રીજું મૂળભૂત ફરજ અને હક ચોથું રાજનૈતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો પાંચમું એકીકૃત ન્યાયતંત્ર છઠ્ઠું एक नागरिक सार्वत्रिक पुक्त मताधिकार आठमो सरकार आभार